Половина хати в Вовковинцях, на вулиці Яблуневій, 9, якій мешкала Наталія Шійко, людина з інвалідністю, з ментальними порушеннями, погоріла. Сусід мене на руках виносив, балок загорівся. Сусід Микола Мазурець підтверджує, наполовині Наталі дійсно зайнялося, помешкання вже мили, білили, але щоб жити, потрібен капремонт. Тому, каже, матір забрала до себе село з дочка опікун Світлана Русецька, яка, продовжує Наталя, за два місяці має народити четверту дитину. Мене дочка забрала, а вона сказала, мамо, я тебе не покину. Зараз троє дітей, де четверте, де мені дітися. Наталя продовжує, щоб придбати їй якесь житло, вирішили з дочкою продати земельну ділянку біля дідівської хати, де розказує, хазяйнує сусід Віктор Мацкевич. Забрав сусід, хату, хату і город, взяв, загородив. Продати ділянку, каже, хотіли Миколі Мазурцю. Той говорить про Віктора Мацкевича. Сятку натягнула, це він загородив собі просто так. І все слабої людини. Ділянку дідівського місця з городом, виявилося, хочуть продати вдруге. У відруки написаній розписці Світлана Русецька підтверджує, що взяла 2000 тисячі гривень з сусіда Віктора Мацкевича за шмат землі – дві соти гектара. Ми її на п'ять років дали, тобі, як, типу, як в оренду. За п'ять років пройшло, це дійсно, що так було. Гроші треба було. Про оренду в розписці не йдеться, та й сама розписка не завірена нотаріально. Ні Віктора, ні його дружини Тетяни вдома на той час не було. Телефоном жінка запевняє – ділянку приватизували та надсилає документ. – А коли ви приватизували її? – Вісною. Воно там нічого ж не було. Воно ж там просто люди чужі так, і машинами їздили, і будь-яками все заростало. Ну, а я, жінка нас все і потати підняли. Рот. Селищний голова Сергій Волковинський, який очолив громаду торік, пояснює. – Їм надали рішення на виготовлення технічної документації. Звернулися вже до нас про затвердження, але вивчивши ситуацію, що там є спадкоємець, ми відмовили в реєстрації тої земельної ділянки. У нас є рішення офіційне про відмову, їм в затвердженні. – Написав заяву на те, щоб оформити її спадщину, яку вона не оформила належним чином свій час. Але ми віддали відмову засідів. Але й тепер Шийко Русицькі продати землю не можуть, бо прогавили терміни набуття спадщини. Бо нам ніхто не казав. Юристка Хмельницького центру безоплатної правової допомоги Орися Підвальна пояснює. Після того, як вони отримують свідоцтво про смерть, треба звернутися до нотаріуса. Надасть відмову у видачі свідоцтва про право на спадщину в зв'язку з тим, що пропущені строки прийняття спадщини. На підставі цієї відмови вже можна звертатись до суду і поновляти строки в судовому порядку, тому що ну, іншого варіанту немає. Сільський голова обіцяє. До 24-го року та земельна ділянка буде у підвішеному стані, а після 24-го року нею ще три роки ніхто не зможе користуватися. За його словами, за ці роки Наталя з опікункою, якщо захочуть, зможуть оформити спадщину, стати власницями дідівської землі та розпоряджатися нею, як заманеться. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.